Felicitats pel 10 aniversari de la xarxa Puntic. Dius que algunes de les coses que fem o tenim aquí no haguessin estat possibles sense vosaltres i evidentment el que us desitgem no són 10 anys sinó molts més que puguem continuar comptant amb el vostre suport.